До обласної офтальмологічної лікарні прийшов Михайло на військово-лікарняну комісію. Чоловік говорить, у квітні 2022 року отримав контузію під Миколаєвом. Зараз після контузії проходжу військово-лікарняну комісію і відправлено до обслідування. Я ось зараз до обслідуваюся, піду до військового, бачите, тут такі графіки, якісь такі штучки, вінування, винесе придатність чи непридатність для продовження військової служби. Привозять військовослужбовців, поранених під Херсоном та Запоріжжям, розповідає Галина Діденко, завідуюча мікрохірургічним відділенням. Ну й це взривна травма з розривами склери, сітківки, з внутрішньочними і народними тілами. Добре, якщо ці інородні тіла не в оці, а поряд з оком в повіках, там, де їх можна дістати і не повертити ніяким чином зілку. І за день у нас виходить десь 18-25 операцій. Привозять, зараз менше, ніж було в тому році, але весь час привозять. І з Підкерсона привозять, і з Запорізької області. Вона зараз багато хворих йде з Херсонської області, які попадають із зривної травми. На профілактичне лікування прийшов військовий Володимир. Чоловік говорить, на початку повномасштабного вторгнення отримав травму в боях за Миколаїв. Я на учеті, тут цій лікарні знаходять, за того, що... В мене як атрофіє зрительного нерва. і виходить, хоч я ще з перших днів війни, як почалися захват Миколаєва, ми участвували в його обороні ще з Балабановки. Зараз профілактика і повторна перевірка зрині. Станом на 30 березня в офтальмологічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають троє військових із запальними захворюваннями, розповідає Наталя Гіршева, виконуюча обов'язки головного лікаря. У нас було проліковано в стаціонарі 55 хворих. Ну Основна маса – це, звісно, травми були. Травми тяжкі, були травми обох очей. Амбулаторна звернулася за цей час десь до 250 військово Ну Це теж і народні тіла, травми, ожоги. Лікування для військовослужбовців безкоштовне, говорить Наталія Гіржева. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.